Sziasztok, Jakab Kata vagyok, és öt éve gyakorlok nagyon-nagyon intenzíven itt az AKP-ban. A Fanny kérdezte tőlem, hogy milyen változást figyelhetek meg magamon. Hát igazából nálam a csigolyák gyógyultak meg tulajdonképpen, illetőleg folyamatosan gyógyulóban vannak. Ez a szakrális területet, illetőleg a szívcsakrát. Itt nekem mindkét helyen volt egy elmozdulás a csigolyáknál, és ezek a csigolyák húzódnak most helyre, ezek aprókci változások, tehát nem látványos, de én, én nagyon értem a pozitív hatásukat, mint fizikailag, mint az egész életterületen. Köszönöm szépen!